اخبار اليوم لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم لك مني يا امي يا ام الشهيد كل الحب واعلمي ان ابنك حي عند ربه يرزق ولك مني انا بقولي. بقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء كل ام حفز على بيتك مفيش ولا اجمل حاجه في الدنيا زي ابنك لما تختفي في حضنك حتى لما مشوفيش لقمه تاكليها في البيت كفايه نفس في نفسي ومستقلوصه في تعالى تعالوا تعالوا تعالوا